Суспільне Миколаїв представляє ексклюзивне інтерв'ю. Я вас вітаю. Які наслідки для довкілля матимуть військові дії, що відбуваються на території України з початку війни? Ми дізнаємось про це у нашої сьогоднішньої гості. В студії Іна Тимченко, екологіня, викладачка Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Іно, я вас вітаю. Вітаю. Скажіть, будь ласка, на початку березня 2022 року Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України ініціювало збір інформації щодо злочинів проти довкілля. На базі оперативного штабу при Держекоінспекції створено робочу групу, до якої увійшло понад 60 фахівців, науковців, екоекспертів. Сформований Єдиний реєстр подій, який станом на 11 травня, нараховує понад 230 фактів злочинних дій проти українського довкілля. Нарешті, питання. Що таке злочини проти довкілля і чому вони є частиною воєнних злочинів? Злочини проти довкілля – це… І чому вони є частиною? Так, тому що дійсно бойові дії, вони призводять не лише е, до людських жертв, вони призводять до руйнації будівель, вони призводять до е, значного впливу на довкілля, яке потім так само впливає на життя людей, е, погіршує е, якість життя і е, зазвичай відновлення е, після бойових дій е, займає дуже багато часу. Відновлення довкілля, відновлення природних ресурсів. Відповідно до якого законодавства визначаються злочини проти довкілля? Чи можна ти сказати? Так, ну загалом, <клес> що ми зараз спостерігаємо, це порушення багатьох міжнародних, як національних документів і законів України, так і міжнародних конвенцій, міжнародних документів. На сьогодні, наскільки мені відомо, Міністерство захисту довкілля розробляє таку загальну методику оцінки збитків. Залучено багато фахівців, в тому числі голова нашої громадської організації «Національний екологічний центр України», де ну, методику, яка б дозволила оцінити максимально збитки, нанесені діями расистів, наше довкілля України, і для того, щоб подалі це подавати в суд для я це правильно сказати, по... ем... ну, для того, щоб отрипати, так. отримати компенсацію. Так. так. так? так. Е, відпов... е, як активні військові дії впливають на, на довколишнє середовище? Е, чи можете ви навести приклади, що стосуються саме Миколаївщини, в деяких громадах, якої вже три місяці ведуться активні бойові дії? Ну, загалом, якщо брати по Україні, по останнім даним це і значне порушення, і знищення об'єктів природнозаповідного фонду, зокрема, в діях, військовими діями охоплено близько 1-3 всього природнозаповідного фонду України це і національні парки, це біосферні заповідники. Наша Миколаївська область на сьогодні найбільше страждає Це територія Кінбурського півострову. Це територія Сенопередного парку «Білобережжя Святослава» і регіонального лошадного парку Кінбурзька коса». Адже ці об'єкти межують з Херсонською областю, яка наразі тимчасово окупована. Там поряд ще є біосферний Чорноморський заповідник, а загалом ця територія вона входить в Азово-Чорноморський екологічний коридор. Він є дуже важливим, особливо для перелітних птахів, для гніздування птахів, для їх міграції. І зрозуміло, що ми не можемо розглядати окремо області, окремо якісь природні об'єкти, тобто це загальна мережа. І на сьогодні ну, ми всі Жахом і Сумом спостерігали за пожежами, які були на Кінбургському півострові. З ними вдалося справитися і збитки наразі підраховуються, оцінюються, наскільки це можливо. Також зрозуміло, що використання снарядів і всі ці отворонки, які ми бачимо на відео, вони наносять значні, значні ну, збитки ґрунтам, можливо, можуть наносити ґрунтовим водам. І, зокрема, ну, от ще в 2015 році було оцінено збитки, військових дій на сході України, і було помічено, що в ґрунтах зазначено так, велика кількість важких металів, перевищена 100-150 разів. Тобто це те, що залишається від снарядів. Зрозуміло, що на сьогодні дуже важко оцінити поки що ці збитки. Також дуже важко і неможливо оцінити наразі збитки водному середовищі, наприклад, і екосистеми річки Дніпро на той частини, де вона зараз тимчасово окупована, тобто Херсонська область, впливу того, що зараз відбувається на Каховський ГЕС. І, ну, коли воду скидають, затоплюються зараз території, тому що це тимчасово окупована територія. Дуже окремо треба виділити, звісно, це, мабуть, найбільші збитки, там навіть по сьогоднішнім розрахункам вже багато, декілька мільярдів оцінені вони. Це через, коли на, Чор на, Чор на Чорнобилі були е рашисти і зараз те, що відбувається на Наргодарі, е е е тому що хоча і вдалося запобігти якоїсь надзвичайної катастрофи ситуації. Дякувати Богу, дякувати нашим Збройним силам України і мужнім працівникам атомних станцій, але тим не менш дійсно збитків все одно є, і є порушення роботи і зони відчудження які, ну, будуть, якимось чином все одно впливають і на флору, фауну, і на життя людей. Іно, ну, скажіть, будь ласка, як відбувається фіксація екологічних злочинів, і чи фіксуються на території Миколаївської області вони? І чи є спеціальні методики, за якими саме фіксуються ці злочини? Е, ну, на сьогодні, е, от, як я вже теж казала, що експерти працюють теж над такими всіми питаннями, на сьогодні, і пропонується будь-якої людині взяти участь у фіксації злочинів проти довкілля, які відбуваються десь поряд з ними, і передавати це за допомогою, здається, там навіть якісь є чат-боти, через телеграм-канали, передавати інформацію, фіксувати оці злочини, також всі Парки, природні, заповідники, всі природні об'єкти, вони також працюють і працівниками парку фіксуються злочини, оцінюються збитки, ну, наскільки це можливо. В принципі, зараз всі структури, екологічна інспекція, всі працюють. Тобто, наскільки на тих територіях, де можливо оцінити, вони поступово оцінюються. Враховуючи. Ну, Деякі збитки можна порахувати там, наприклад, після пожежі, так і за наявними методиками, а деякі потребують, звісно, іншого підходу. Наскільки я останні читала новини, і міндовкіля залучила польських колег для обміном досвіду для роботи спільної, в тому числі для оцінки збитків. Сьогодні, чи можете ви точно сказати, які заповідні зони Миколаївщини зазнали шкоди? Е, ну, Національний природний парк Білобережжя Святослава, оригінальний нашафтний парк Інбургська коса е, через е, те, що поряд е, окупована е, тимчасова територія. Е, дякувати Богу і Збройним силам України, Миколаївщина стоїть і... А, ще Чорне море, так, замінування Чорного моря вже фіксують загибель дельфінів через це, через дії орків і на Чорне море. Ви знаєте, з одного боку є цей вплив бойових дій, з іншого боку, я особисто спостерігаю ті місця, де не ведуться бойові дії і де. Звісно, немає туристів зараз, немає, людей менше набагато стало, і там навпаки природа оживає, навіть з'являються, тобто збільшуються популяції видів взагалі, я гадаю, що наші довкілля і України. Ми, у нас дуже біорізноманіття. Вчора, до речі, був день біорізноманіття, Всесвітній день біорізноманіття, і ми обмінювалися різними дописами і думками. І у нас в Україні взагалі унікальна природа по різноманітю екосистем, по різним. Ендемічним видами, територіям, ну то ж саме Бузькігар, да, де знаходяться види, які не представлені ніде більше в світі, і е, загалом, е, після перемоги, природа відновиться, буде залежати і від нас, як ми е, зможемо їй дати можливість відновитися. А чи зазнали шкоди водні ресурси під час війни наші Миколаївські? Ну, я думаю, що Дніпробузький лиман, з врахуванням, що в Дніпро на, е, зазначалося, що на деяких ділянках скидаються стічні води несанкціоновані, і ми взагалі не знаємо, як там е, до кінця, що відбувається. То, ну, якщо ми Миколаївську область візьмемо, то зрозуміло, що Дніпро далі впадає Дніпробузький лиман, і певна шкода теж від того є. Е, е. е. Також, е, ну, взагалі, Херсонська область, вона е, там дуже... Е, Шар, ну, багатий шар підземних вод, і будь-які бойові дії, потрапляння тих самих важких металів, воно з часом потрапляє в підземні води, ну, ми не можемо себе ніяк відділяти від Херсонської області. Ми єдиний такий південний регіон, тут важко, ну, можливо, десь немає прямого впливу, але буде непрямий вплив. Інна, скажіть, будь ласка, за яких умов можна буде встановити реальні збитки та вплив на довкілля війни? І чи можливо це буде зробити остаточно? Чи остаточно неможливо зробити? Ну, ми розуміємо, що будь-який вплив він має різний характер. Короткостроковий вплив, звісно, його можна буде встановити, але є ще довгостроковий вплив. Як ми важко буде, наприклад, оцінити вплив того, що зараз, знищилася велика кількість місць гніздування Пелікану, різних птахів через оце порушення Азово-Чорноморського коридору, вплив на Азовське море, що зараз через ті жахи, що відбуваються в Маріуполі і так далі. Тобто буде якийсь довгостроковий вплив, який важко буде оцінити. Але в цілому, я впевнена, що це можливо після, ну, як ми спостерігаємо, після деокупації території, відбувається поступова оцінка всіх збитків. Тобто фахівці, експерти, екологи будуть оцінювати, звісно, вплив на довкілля. Але поки що, звісно, про це ну, важко і рано говорити, тому що наразі на першому місці стоїть наша перемога і збереження життя українців. А на вашу думку, чи впливає війна в нашій країні на довкілля всього світу? Звісно, ми ну, єдині в тому, в європейській у нас є європейська екологічна мережа, тобто вплив на одній одні країні європейські, це вплив буде відчутен в всій Європі. Це ми навіть, якщо ми говоримо про якісь аварійні ситуації на промислових підприємствах, на можливі ризики на атомних станціях. Тобто, все це, це безумовно, ми це всі розуміємо. Але навіть вплив на ті самі флору і фауну, на проднозаповідні об'єкти, дуже сильно вплине і на наші сусідні держави. А чому може на ваш погляд, Україна використати досвід післявоєнного відновлення інших країн, щоб пришвидшити процес? Так, і дуже, я, ну, я би так сказала, це позитивним є те, що не чекають, не, не очікують. Зараз всі працюють, і екологи залучають міжнародних експертів, і працюють над цими всіми питаннями і над відновленням, де це можливо, звісно. І працюють над оцінкою збитків, тобто зараз вже вся ця робота ведеться. Зараз ця робота ведеться, але про не поки що рано говорити, так? Ну, про результати, звісно, про результати. говорити рано, так. Але, знову-таки, будь-яка частина, будь-яка екосистема, вона найбільш якісно і краще відновлюється, коли її, потім їй потім просто дають цю можливість. Тому що здатність до відновлення наших природних екосистем, ну, загалом природних екосистем, дуже висока. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки наше навколишнє середовище, якщо і страждає, то потім буде мати сили, щоб відновитись, так? Так, звісно. Інна, ну, я вам вдячна за участь в нашій програмі. Сьогодні нашою гостею в студії була Інна Тимченко, екологіня, викладачка Національного університету кораблобудування імені адмірала Макарова. Нашу програму завершено. На все добре.